Monikon partitiivi, osa kolme. Tässä videossa katsotaan, miten monikon partitiivin muoto muodostuu, jos lyhyen sanan lopussa on kaksi vokaalia. Ensin otetaan neljä sanaa. Maa, puu, tie, työ. Huomaa. Nämä ovat yksitavuisia sanoja, eli sanassa on vain yksi tavu. Meidän täytyy lisätä ensin monikon tunnus i, ja sitten partitiivin pääte ta tai tä. Mutta jos lisäämme tunnukseen i suoraan, saamme kolme vokaalia peräkkäin, eikä se ole kiva. Sen takia yksi vokaali katoaa. Se on ensimmäinen vokaali. Maa, maita, puu, puita. Tie, teitä, työ, töitä. Kokeile itse. Luu, vyö, suo, ky. Poista ensimmäinen vokaali. Lisää monikon tunnus i. Lisää partitiivin pääte ta tai tä. Luu, luita. Vö, vöitä. Suo, soita. Kyy, kyitä. Harjoittele vielä vähän. Kirjoita sanojen monikompartitiivi. Yö, suu, pää, syy, muu, jää. Suita Päitä Syitä Muita Jäitä Opiskelun iloa jatketaan seuraavassa videossa.